<تصفيق> شكل مخالفة <تصفيق> الأخلاق يعني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 الماكين <تصفيق> يعني اللي, اللي الولايات خاصة الولايات الولايات هي خاصة لأن ملعب في لاعبين صراحةً ما كي عاونوش بالساف مش مواجه بواجه لية تحميله عن اللي بديه بعملنا كين تبارك الله كين خاصة كبير صراحةً لا توفرق الإمكانيات أنهم يمارسوا يكونوا موهيب غادي يكونوا أن لاعب يصعب مننا فنواة بما لأنه يمسون الوطايا فرق كوبرا في, في قسم الواضعين أول كتستقطب لاعبين اللاعبين من الهوث ولكن من شباب العلاج كنا مازال ما زال ما كنش في حد ديال دي اللاعبين صوت لا بالنسبة للفرق الرياضية ولا بالنسبة للجمعيات يعني واش عندكم شي سياسة انتم في إطار يعني مدينة العلاج مدينة العلاج ولا فارق طبول ديال مدينة يعني العلاج ما جمع على العالم العلاج دور ما كيف يفتح ####بدليل أننا كنكتسيحو الفرق ديال المدينة اللاعبين ديال مدينة العربي أو بالتالي كان كاين ديال اللاعبين ومدلو اللاعبين ####اللي هو على رؤوسو على وبالتالي الحمد لله انت كتشوف خزان كبير خير فتح مفتح عليهم خاصو يديرو دوريات من هاد النوع هذا وخاصو مكتشفين ديال المواهب هذا ونعطيك أمثلة في هاد الإطار هادا إلا مثلا على إقليم في فيه مجموعة ديال البوادي وبالتالي بوادي الطيب ولا سول ولا العلوي ولا على على على مجموعة ديال الفرق اللي كتمارس دابا غير زوين اللي كتمارس دابا في الهوت وهي غير بوادي ديال مدينة ناضور علاش ما نشوفوش هادشي في مدينة العرائش مثلا بحال الخميس الساحل بحال ثلاثة دري صالة بحال خميس بحال العوامره بحال بزاف ديال ديال ديال الكرة ولكن ما عندهاش ما عندهاش فرق اللي في المستوى وما كاينش شي انفتاح على هاد اللاعبين دابا هاد اللاعب هذا هو غيتسالا هداوي هذا شكون غيعرفو واش كيلعب الكرة ولا ما كيلعبش الكرة كاينش مكتشفين في في فيديو اه العرائش اللاعبين اللي كيلعب مارسو في <تصفيق> البوادي ولا في ولا في مدير شي سياسه خاصه في خطة الاستقطاب سياسه ديال الاستقطاب في شباب العرائس ولا انهم على انه يجي الدوري